Nejen vydávací zuby, kterými baví děti, nebo trefné hlášky, kterými glosuje zápasy, ale především precizní práce brankovišti. To všechno patří k hokejovému světoběžníkovi Radku Smoleňákovi, který za sebou má angažmá ve všech nejlepších ligách světa. Nejvytíženější útočník hradeckého Mountfieldu v letošní sezóně také obléká kapitánské C na dresu. To, že je kapitánem, jako výraznou změnu ale nevnímá. No já si nemyslím, že to je nějaká úplně extra změna pro mě. A já jsem, a budu furt stejný a, a myslím si, že ten, kdo mě zná, no mě zažil v kabině nebo na ledě, tak, tak, tak, si, tak ví, že jsem celkem, celkem hlasitej a, a, snažím se být, a snažím se být jeden z těch, z těch, z těch lídrů a muče se, nezříkám nějaké zodpovědnosti, takže to, že mám Cčko na drezu, je pro mě. Uh, je, to, je to hezká věc, když člověk vidí ty kapitány, co tady byly před mnou v radci, ale na druhou stranu v tu práci musím dělat úplně stejnou. Radek Smoleněk patří mezi velké oblíbence fanoušků. S pokorou říká, že je rád, že ho fanoušci přijali a nejen jeho. Na dotaz, jak vnímá, že je miláčkem hradeckých fanoušků, odpověděl s úsměvem na rtech. A nevím, jestli miláček úplně, <laughs> milášek miláček <spíš. laughs> uh, A tak. Jsem, jsem za to rád, že, že fanoušci mě vzali za svého. přece jenom jsem přišel před dvěma rokama, půlce sezony a, a nějaký ten vztah jsme se museli vybudovat, ale a, já si myslím, že on, ty fanoušci jsou na to i výborní, že, že stojí za každým z nás a, a my to v té kabině takhle cítíme. A, a je to jenom na nás, jak, jak, jak, jak moc si získáme na svoji stranu, nás opravdu za náma stojí se děle, co se děje, nám dokázal, nám to i v tom Gracu. Kdy, kdy to byl jeden z nejistších zážitků co jsem zažil a, a doufám, že, doufám, že nás budou mít ještě radši, když, když začneme hrát ještě víc zápasů. A a dotáhneme to do, do nějakého cíle, které tady, o kterém tady všichni sníme. Radek Smolniák teď veškeré síly směřuje k hokeji, tak aby Mančaf nazbíral co nejvíce bodů. Tak Určitě jsme, jsme chtěli mít víc bodů, než, než jsme pozbírali, to, to, to, to je jedna věc. Druhá věc je, je stránka nějakého nějaký hokejovosti a toho, co, co předvádíme na ledě, protože si myslím, že některé zápasy jsme si právě vyložené sami, když se člověk podívá na na různici statistiky, v kterých každý teď leží, tak, tak uh, máme nejvýstřel v lize, nejméně my proti nám. Bohužel prostě jsme v takové fázi, kdy dostáváme hodně lacené branky a, a naopak my je nedáváme, takže uh, myslím si, že když, když, když půjdeme furt po té stejné cestě a, a půjdeme tomu naproti, tak se to zlomí a, a bude to dobré, já v to věřím. Kromě hokeje si Radek Smoleňák nově užívá ještě jednu velmi příjemnou roli. Ve svých 32 letech se stal poprvé otcem. Tak Já jsem nadšený, teď, těm malým už třeba půl měsíce a neskutečně to letí a, a, a opravdu a ten, kde, ten, kde je rodič, nebo, nebo jednou se stal rodičem, tak, tak, a, tak ví, jaký to je pocit, když, když ráno vstane, kde v postilce a malé je vždycky úplně rozdářené, že nás vidí, takže a, přál bych to každému a, a myslím, že to zvládáme super, je manželka. Je, Manželka je výborná, já se, já se snažím dělat všechno, co můžu, ale samozřejmě nebudu asi tak dobrý jako moje žena, ale snažím ale se, se malým vytvářet ten nejlepší konfort, co můžem a, a doufám, že ještě se rodina rozroste.